Nie ide, ej od druka robota, počce v minaňku, ej's to za hvorta, powitce vl minaňku, ej što to za Vršok pokosim a dolinu nemôžu Tači ja takoj chvory, či za to sam nemôžu Tači ja takoj chvory, či za to sam nemôžu Hej, môžeš slnu, môžeš, treba sa ti pokáty Netrebať ti do rána Kolo spati, spaty treba ti do rána Kolo fraier cu nič nici popoya nema Не треба милой сну, на день буду подумати. Не треба na сну, на день буду mi Няньку ми ja už няньку. Я sa щося робить, бо то та моя Ганька по розуми ми ходить. Бо то та моя Ганька по Tu mi kodiť, noča mi nočami ne dá spati budete vo mís momo hezvar burik tuvati budete v mís momo hezvar